4 березня на вулиці Незалежності навпроти Сільпо сталося ДТП, написали в Інтернет-виданні Про все. Інформацію підтвердила речниця Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк. Як стверджують свідки, червоне автоВАЗ стояло у лівому ряду і водій пропускав пішохода. В нього на швидкості ззаду в'їхав пікап Сузум, у якому були люди у військовій формі. Вони одразу кинулись надавати допомогу постраждалим. Згодом прибула швидка, поліція і рятувальники. Наразі відомо, що одну пасажирку легкового автомобіля в тяжкому Стані з численними переломами госпіталізували у Смілянську міську лікарню. Вона знаходиться у реанімації. Пішохода в шоковому стані та з незначними тілесними ушкодженнями було доставлено у травмпункт цього ж закладу. Всі обставини ДТП з'ясовуються. Справою займається департамент внутрішньої безпеки. Службовий автомобіль, який потрапив у аварію, із сусідньої області, не Черкаський, прокоментувала заяву. Багато мешканців міста у соцмережах під постом про аварію скаржаться на численні ДТП саме на цій ділянці дороги і просять встановити обмежень у вигляді лежачого поліцейського на цих пішохідних переходах.